Rejtőjenő, a fekete kapitány. Az olvasó megismer egy farkast. Pizsamában. A címben jelzett dubat természetesen nem valóságos farkas, miután ilyenek még egy író fantáziájában sem fordulnak előháló öltözékben, hanem csak hasonlat. Megfigyelhettük már, hogy embertársaink, ha hasonlatról van szó, általában a legrosszabbakat részesítik előnyben.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 Elsősorban azért, hogy a az závázat hiánya ne tudjon föl senkinek. Övében tör, hajakószos és sáros. órákat kell másnap a borbénál töltenie, és gőgösen nézi az érkezőket. Az érkezők állnak, és moccanni sem mernek. Végül borizű, hangon megszólal a kalóz király. Önök az amerikai lobogó alatt érkeztek, tehát épp oly biztonságban vannak, itt, mint saját lakásukban.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 Tény és való például, hogy sportkocsija, mint a sors kiszámíthatatlan akarata szágódott a csodálatos világváros utcáin. Ezen kívül Méri képes volt olyan messzire kiúszni a tengerbe, hogy mentőexpedíciót expedíciót most gósítottak érte, a kikötőben található valamennyi víziármű részvételével.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 viszont rajongott a francia kölnikért, gyönyörűen zongorázott, és cikkei az angol száz nyelvjárásokról feltűnést keltettek igen komoly tudományos körökben. A nagyanyja későn látta be gondos pedagógiai rendszerének rossz következményeit. Egy fiatal ember ilyen természettel akkor is szerencsétlen, hatudós. tudós. Különösen az Egyesült Államokban. Ő tehát nem is kísérletezett mérével, hiszen lerri, aki autót vezet iszik, kimerészkedik vitorlással a tengerre, még Larry sem ért el sikereket mérinél. Ezért John Marlowe beérte annyival, hogy olykor a közelébe lehetett mérinek. Értető, hogy a lány rokonszenvesebbnek találta a fiatal tudóst, aki szomorú tekintete mögül soha engedte útjára vallomását. Két különböző udvarló közül a nő számára mindig az a rokonszemvesebb, aki ritkábban ad kifejezést érzelmeinek.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 John felemelkedett a helyéről, tűzvörös arccal nézett mérére, aztán bizonytalanul ilyetten válaszolt. Ez... ez igazán... ez... ez szemtelenség. Egy pillanat volt, Larry is nyomban megbántak, de még hatása alatt állt a számára szörnyű beszélgetésnek, és megdühödve a sértő szótól pofon Johnt. john -t. John érezte, hogy most vissza kellene ütni, hogy halálos szégyen érte Mary elő.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 De ez a nyílt szemrehányás mindennél jobban fájt. Túlzott vagy, John. A 20. században nem az ököl és a vakmerőség a legszebb férfi tulajdonság. Mi történt veled? Pofon ütöttek. Először nagy csönt támadt. Aztán John lassan elmondott mindent. Szerelmétől kezdve, és a jávai majóm a pofonig.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 amelynek összetétele megegyezett a tűzoltók csizmáját vízhatlanító tokenőt Azóta Amerika sokat fejlődött. Hm, Bostoni lerakaton még most is haszonnal dolgozik, jegyezte meg Havlicek. Ha gondolja, készséggel elhúcoljuk önt és tisztelt hozzátartozóit egy kalózhajóra. Önnek meghívja a szóban forgó hölgyet és néhány ismerősét egy szép gyak kirándulásra. Megvan!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 Távolabb, a korlátnak dőlve, szélesváló, hatalmas őszember könyökölt, és elgondolkodva nézte a vizet. Ez a napbarnitott ráncos arcú öregember majdnem két méter magas volt. Hosszú, őszhaja kócosan hullott szét a feje körül. Igazi véncett halász lehetett. A hajó oldalára ez volt festve. friszkó. – ha! szólt Hablicsek. – Följönnék beszélni magával. – Ha akar! – szólt a kapitány, és a vízbeköpött. De Hablicseket ez nem zavarta.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 és ha igazán megbocsátottál, akkor eljössz. Nem, ne haragudj. Most elpirult, mert a tengerre gondolt. Érdekes, hogy vonzza a tenger. N nem megyek, Leri. Te megkérlek, ugyanis Méri azt mondta, hogy nem jön, csak ha te is ott leszel. John mélyet lélegzett. Eszébe jutott, hogy mindazon túl, ami történt, szereti Mérit. De most már nem vennél akkor sem, ha szeretné. lány szeretnél. Talán éppen az ő gyerekük igazolná öröklési teóriáját. Tedd meg nekem, kérlelte Larry. Jól van, megteszem, mondta komorom. Később Larry viszkivel kínálta, és Burton a legnagyobb csodálkozására John hirtelen töltött magának. Remegő kézzel a szájához vitte és megitta. Hiába, gondolta magába keserűen John.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 De végtére is egy elkényeztetett fiúnak mira van szüksége. Larry ugyanis úgy vélte, hogy a kalóztámadás természetességéből nem volna semmit, ha az áldozatoknak mondjuk a fogságban is meghagyják borotva szappanukat, őket, vagy miféle érdeke fűződne egy kalóznak ahhoz, hogy megfossza martalékát bricskált eljátó. Néhány doboz cigarettát, két pizsamát és egy pehelypaplant is vitt magával. Kellemes, csendes, langyos este volt.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 És John a tenger sorsszagától úgy érezte magát, mint a szeli doroszlán, ha váratlanul húst hoznak eléje. Legalábbis így képzelte, miközben végig tekintett az óceán nyugtalanul rezgő, csillogós hivatagán. Méri lépett hozzá. – Mondja, John, miért olyan komoly mindig? – Gondolkodom, Méri, mondta férfies nyugalommal. – Hol volt már az akadozás és a pirulás?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 hogy alapjába véve egy éretlen, hebeúgyanő vagyok. John nem felelt. A távoli sötét látó nézte. Egy hét előtt talán még boldogát tették volna méri szavai, de már tisztában volt azzal, hogy a fekete kapitány családfáját nem szabad tovább fejlesztenie. Higgy el, Mary, hogy lári a magához való férfi, mondta csendesen. Mérit t kicsi fejbe sújtotta ez a nyílt visszautasítás, és igen szomorú lett.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 egy pillanat alatt nagy rándult az Uncle szem, két csákja bele, mindenki felugrált azt a szék eldölt, edény csörömpölés, recsegés, és a jakt odaütődött a friszkó oldalához. Vagy nyolc ember ugrott rennyomban revolverekkel. Mindenki adja meg magát, aki megmozdul, az meghal. A hajó személyzete három matrózból, egy szakácsból és a kormányosból állt. Most, gondolta Leri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 Először egy olyan pofont kapott, hogy négy foga meglazult, azután valamilyen fémtárgyal nyakszirten csapták, hogy fejjel belezuhant a porcelán tejás készletbe, végül a szájába törülközött tömtek. Ezután valamennyi őket a friszkóra, és a fedélköz alatt egy rakterhelyiségbe zárták őket. A kifosztott uncle szemet meglékelték, és a jakt pillanatok alatt elmerült. A támadás realitását illetőleg leri igazán nagyon meglehetett elégedve.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 Figyelmesen és udvariasan szemlélték, amint a bőszvezéről cafatokba szakad le a ruha, és rugásoknak, pofonoknak oly tömegében részesül, és oly káprázatos gyorsasággal, mintha jelenléte nem is befolyásolná john csont. Azután egymást átkarolva gurultak a fedélzeten. Végül John Havlicek fejét két fülénél fogva szaporán verdeste a padlóhoz, és talán nem mondja meg soha, ha nem kéri meg rá, hogy hagyja már abba. A kalózok nem mozdultak. Havlicek igazán meg lehetett elégedve a kalózok pintatával. Meg sem A foglyok rángatták fel Marlót, aki még ekkor is veszettő őrúgdosta az alért kapitányt. Az ősz nap ember lassan odajött hozzájuk, megnézte john aztán az ájút Havliceket, és bólogva így szólt. Jó munka volt. Öncsétek le majd ezt az izét valamivel. Azután a foglyokhoz fordult. Menjenek vissza a helyükre.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 A második ütéstől azonban már fekve maradt. Az őszember nem mozdult a helyéről. – Viselkedjenek nyugodtan! – mondta alig halhatóan. Ettől a csendes hangtól mégis a hátkérincükig borzongtak meg a foglyok. Visszavitték őket a fedél alatti helyiségbe, rájuk az ajtót és őrt állítottak elé. Burton és Larry ápolták az ájúl John. Mary hirtelen odalépett hozzá, és megtörölte a fiú szája szélén csordogáló vért. Meg is simogatta a homlokát. Larry lesütötte a szemét. Csodálta Johnt. Érthetetlen volt ez a váratlan harciasság. Azért is dühös is volt rá, mert most már sejtette, hogy a verés, amelyet ő kapott, félreértés következtében történt. Viszont a John által abszolvált férfias fellépés eltűréséért pénzelte ő le Havliceket. Szóval saját pénzén már lop malmára hajtotta a vizet. De mindenről John nem tudhatott, és így mindez egyáltalán nem magyarázta meg ezt az igazán hősies, nagyszerű bátorságot, amelyel John méri védelmében félholtra verte az álkaloszt, és félholtra verette magát azzal az ijesztő őszemberrel. Hm, azért itt valami hiba van. Ez a Havlicek gyanús társaságot szedett össze. John nem sokára magához tért.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 Amikor látta a közeledőt, felállt, és a lépcső felé sietett. Halló, te vagy az, Bill! Mondd már meg a kapitánynak! A lépcsőhaján ülő törzse most körülbelül a lesiető John lábának magasságába került. Márló felismerte a helyzetelőnét, és teljes erővel belerugott az ő arcába, aki mint egy rony darab zuhant messzire, és mozdulatlanul terült el. A fogjuk hallották ezt a zuhanást, és sápadtan néztek össze. Larry halkan imádkozott. Fordult a kulcs, és a nyitott ajtóban ott állt. John. De ki ismert volna rá San francisco jobb jobbkörökből. Szemmel valami különös lázas fényben ragyogott, és mintha egy fejjel magasabbnak látszott volna, ahogy revolverrel a kezébe, rongyosan, piszkosan megállt a küszöbön. Reked suttogással szólt. Egyenként, csendben utánam. a nők maradjanak hátul.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 A szakács egy poppás lövéssel éppen a homloka közepén találta el a vénygyilkost, aki visszazuhant, legurulva a lépcsőkön. John odament az elválasztók korláthoz és lekiabált. Hatvan lövésünk van, aki közeledik, azzal végzünk. Adjátok meg magatokat, és akkor megkegyelmezünk mindnyájatoknak. Ha nem, akkor villamos székbe kerültök. Újra visszalépett. Nyugodtan intézkedett.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 Talán némi jó ízléssel töltötte el, hogy ez az ember, akit a fiának itt, ilyen nyavajás emberek között is bátor és erős maradt. Ide hallgassatok, mondta John társainak. Beszéltem a kapitányja. Ott áll. Senki ne nyúljon a fegyveréhez, amíg el nem mondom, kiáltotta erélyesen, mikor a többiek ilyetten a revólverükhöz kaptak. Nem érek rá megmagyarázni. Megállapodtam vele, hogy semmi bántódásunk nem történik.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 És maga is megbízhat bennünk. A hatalmas sötétány lassú lépésekkel közeledett, és akinél fegyver volt, annak minden erejét össze kellett szedni, hogy rémülettől görcsösödő újjal ne rántsák el a ravaszt. Távolról egy hajó közeledik, mondta szokott lassú módján a kapitán. Jelt adunk, hogy felvegyék magukat. Majd azt mondják, hogy hajótörésen vettek, és a friszkó sietette segítségükre. Azt hiszem, nem fognak elárulni bennünket.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 John egy fekvő vasdoronggal harcolt mellette, és segítségükre sietett a két matróz is. A cirkálommal figyelmesek lehettek a lövöldözésre, mert teljes erővel jött a hadiajó és tisztán hallatszott, hogy riadót fújnak. Ezt lefújta a harcot is. A kalózok most visszahúzódtak. Elvesztették a játékot. A lépcső végig, a fedélköz egyharmadáig véres, élettelen vagy fetrengő alakokkal telt meg.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 Sokszor a puszta hit is lehet igazi nagy ajándék. John visszamenőleg szédül A sebesült és fogjúlejtek kalózokat átvitték a cirkálóra, azután elhelyezték a kirándulókat is a páncélos gyengélkedő szobájában. Szegény hablicseket kis hián ott felejtették gúzsba kötve a burgonya raktárban, ha Lerének nem jut eszébe, hogy kerestesse. Larry nyomban félrevonta és sokáig beszélgetett vele. Havlicek szemmel láthatólag izgatott volt, és Larry kérlelő. A beszélgetésből kifolyólag Havlicek megvalósíthatta régi tervét, hogy abba hagyja a kalandos kalóz életet és kávéházat nyithasson San Franciscóba, ami kevésbé vadregényes elfoglaltság, de mint láthatjuk néha kevesebb kényelmetlenséggel jár.